Biba és Zizi megismerkednek. Szia! Hajol Bibe ágya fölé Zizi, nagy szivárvány szín fejével. Bibe egy kislány, aki még csak néhány órája született. Épp sírással indítja be a tüdejét, amivel égtelen lármát csap. Zizi a szivárványos viziló megjelenése azonban úgy meglepi, hogy menten abba a sírást. De ki vagy? kérdezi kíváncsian babanyelven. Zizi érti a babanyelvet. A világ összes létező nyelvét beszéli. Nem csak a babákét, de a fákét, a madarakét, minden növény és állat nyelvét. Zizi vagyok, végig veled voltam édesanyád pocakjában. Velem voltál, nem emlékszem rád. Nem csoda, hogy nem emlékszel. Teljesen el voltál foglalva azzal, hogy kezet. Lábat, fület, körmöt, meg mindenféle testrészt növesz magadnak. Kezed meg lábat, csodálkozik Pibe. Azok még? Jól figyelj! A kezeid azok, amikkel kalimpálsz magad előtt, meg amiket egészen a szádba veszel. Lehetőleg az összes ujjacskáddal. De jó, ezek a kezeim. És a lábaim? Azok, meg folyton rúgkapálsz. Látod? Ott nem is olyan messze, azok is hozzátartoznak. tartoznak. A lábaim, velük bizonyságúl nevetve, szóval ezeket tövesztettem. Nem emlékszem, egyszer csak minden túl világos és túl hideg lett. Mondom neked, így volt. Erősködik Zizi, a szivárványos víziló, s óriási szájával elnyom egy ásítást. Elhiszem, örülök, hogy itt vagy, vallja be Bibe Zizi-nek kacarászva. Most már mindig velem leszel? – Ameddig csak szeretnéd, válaszolja eltökélten a víziló. – Jó ide jó, folytatja a kacagást Bibe. – Azt akarom, hogy örökké velem maradj! – Áll az alkú, csap bele! kiáltja vígan, és pacsira lendíti kezét. Bibe vidáman belecsap. Így történt, hogy Bibe és Zizi Életre szóló barátságot kötöttek.